Миколаївська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут у медичному кабінеті лікарі міської стоматологічної поліклініки... ...проводять профілактичний огляд учнів. Лікарка-стоматолог Любов Чернишова перевіряє... ...стан ротової порожнини в 11-річного Кирила Гордієнка. Хлопець раз на рік відвідує стоматолога. Після профілактичного огляду Кирило говорить, що порадила йому робити лікарка. «Треба чистити зуби краще. Та прийти до доктору зубного. Буває ткаріс. Він мене нем... трив... ну, немного тривожа. Вічером я чищу зуби. Лікарка-стоматолог Любов Чернишова 17 лютого почала проводити профілактичний огляд в учнів школи. Жінка працює з дотриманням карантинних обмежень, змінює після кожного огляду рукавички, який також обробляє антисептиком. Украв пакеті. Запакована стерильний зон та дзеркало, дитина сідає, ми при дитині розпаковуємо це все, зараз я показую вам все, оглядаємо порожнину рота, потім це все при дитині кладемо ось сюди. В разі виникнення проблем у ротовій порожнині дитини лікарка стоматолог Любов Чернишов виписує направлення на відвідування спеціаліста. Жінка розповідає, у зв'язку з пандемією коронавірусу була дворічна перерва щодо профілактичного огляду стану зубів учнів. «Ми бачимо, що... Е у дітей стали погані зуби, погане ставлення теж до стоматолога, тому що вони бояться йти, деякі навіть не знають, що це таке. Ми в цьому можемо допомогти, проводячи ці профогляди і інформувати батьків, що коїться з зубами їх дитини. При профосмотрах осмотрах, ми виявляємо, що дитина потребує і лікувально, терапевтичної допомоги, лікувальної стоматологічної, хірургічної і ще більш ось це ортодонтичної допомоги. У Муклайській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 57, імені Тараса Григоровича Шевченка навчається 1685 учнів. Директор закладу Андрій Малахов говорить, близько 80% батьків дали згоду на проведення профілактичного огляду дітей у закладі. У таких заходах бачає лише користь як для учнів, так і для їхніх батьків по-перше, скорочується час для того, щоб відвідати стоматологічну поліклініку, Це потрібно відволікати батьки від роботи, потрібно відволікати дітей від занять, тут досить все мобільне. По-друге, лікарі дають ці корисні поради, які ...мають отримати діти, тому що багато дітей навіть не знає, що таке зубна нитка, вони не знають... ...які зараз є сучасні засоби для того, щоб попередити, зробити пропевдичну роботу... ...для того, щоб потім не лікувати, а попередити це захворювання». Метою проведення профілактичних оглядів виявлення каріусу на ранніх етапах у дітей... ...говорить директорка міської стоматологічної поліклініки Юлія Гончарова. Усього отримала заяв на такі заходи від 23 навчальних закладів. Ми дуже часто маємо таку проблему, що до нас батьки звертаються тоді, коли у дитини вже зуб болить, або він вже прийшов з прикухністю і наші стоматологи вже, як би вони не хотіли, не мають можливості цей зуб спасти і пролікувати. Ми всі знаємо, що раннє видалення молочних зубів приводить до аномалії розвитку зубочелепної системи. В подальшому така дитина буде мати потребу в ордонатичному лікуванні. Найкращий спосіб лікування – це профілактика. Тому ви, як батьки, повинні дуже з великою відповідальністю віднестися до цих профоглядів, до тих направлень, які ми вам надаємо. І знати, що огляд дитини у стоматолога повинен проводитися раз у півроку, якщо ваша дитина Дуже полюбляє і не любить чистити зуби, то ви можете звертатися ще частіше. За словами Юлії Гончарової з 17 по 21 лютого пройшли огляд 247 учнів з 57 та 52 шкіл. Триватиме профілактичний огляд дітей-стоматологами до кінця навчального року. Олександр Грис, Василь Філімон, новини на Суспільному. Миколаїв.